Ei tehdäänpä taas yksi demo näihin SQL-tehtäviin liittyen. Siellä muutamissa tehtävissä on sellaisia avainsanoja, joista pitäisi huomata, että niissä on käytettävä tietyn rakenteista kyselyä. Ja nämä avainsanat on sen tyyppisiä kuin ei koskaan, ei milloinkaan, aina. tietyn näköistä absoluuttisuutta kuvaavia sanoja. Ja Tuossa on muutama esimerkki semmoisista kyselyistä tai tehtäväannoista, joissa sitä on käytetty. Ja se, mikä näissä kannattaa huomioida, on, että kun siellä on tämä ehdottomuus niissä termeissä mukana, niin pelkkä eri ei yleensä siihen riitä. Eli jos me tehdään vain eri niin se sanoo vaikkapa tuohon ensimmäiseen Esimerkkiin helposti sillä tavalla, että siellä on ollut yhdistyksen jäsenet, joilla joskus ei ole ollut aseenkantolupaa, mutta se ei vielä huomioi sitä kohtaa ei milloinkaan. Ja semmoisen ehdottomuuden saavuttamiseksi meidän pitää käyttää vähän joko oppi-tyyppistä lähestymistapaa. Otetaan tuo viimeinen esimerkki tuosta, luettele niiden jäsenten nimet, jotka ei koskaan ole olleet yhdistyksen sihteerin tehtävissä, ja mikä siinä olisi semmoinen ratkaisuperiaate. Kun tosiaan sanoin, että tehdään se joukko-opillisesti, niin mietitään näitä asioita kahtena joukkona, tai mahdollisesti useampanakin. Ja otetaan kaikkien jäsenten joukko, ja kaikki sihteerin tehtävässä toimineet jäsenet joukko. Ja tuossa näette yläpuolella, miten ne tehtäisiin SQL-kyselyinä. Ja nyt se idea on, että otetaan tuo toinen joukko ja käytetään sitä tämmöisenä rajoittavana tai leikkaavana joukkona. Ja otetaan se ensimmäisestä joukosta sen toisen joukon alkiot pois. Ja se saavutetaan tällä NOT IN-operatiolla. Eli sen sijaan, että meillä on nämä kaksi erillistä käskyä, niin tehdään alikyselyksi niistä se toinen ja käytetään sitä tämmöisenä leikkaavana joukkona. Ottakaa huomioon, että tämä on eri asia kuin mitä siellä on SQL näitä Union Intersect, näitä joukkopiilisia operaatioita. Tämä on lähinnä ajatustapa ja alikysely on se SQL tekninen operaatio, jolla se saa haa-aikaan. Katsotaanpa, miltä tämä näyttäisi tuolla kannassa. Eli... Otetaan se ensimmäinen joukko. Select... Name... From... Member... Eikä mitään muuta. Sieltä tulee... käytännössä kaikki nämä nimet. Mitä siellä on? Toinen joukko... Select. Ja nyt se oli täältä nämä, nämä joukot, jotka, tai nämä numerot, jotka toimii tuolta sihteerin tehtävässä. Select secretary from year. Ei mitään sen kummallisempaa. Okei, okay, sieltä tulee duplikaatteja, niin kuin pitääkin. Nyt meidän ei tarvi siitä välittää, koska me käytetään tätä leikkausjoukkona, niin duplikaatit vaan tekee se sama operaatio useampaan kertaan, mutta yksikin riitti. Ja nämä kaksi kyselyä yhdistäen. Select name from ember where. Num. Täältä tämä memberin Num. Ja nyt en, ei pistetäkään on-merkkiä, vaan pistetään not in. Ja tuo toinen kysely siihen alikyselyksi. Noin. Ja huomata, että sieltä muutama numero tai nimi puuttuu verrattuna tuohon äskeiseen. Tämmöinen on aika hyvä tapa lähestyä moniakin erilaisia kyselyitä, joissa pitää yhdistää tai leikata kahden eri taulun tai kahden eri ulosjoukon operaatioita. Ihan kaikkein tämä ei taivu. Ihan kaikessa tätä ei kannata käyttää, mutta tämä on hyvä tekniikka olla mukana siellä työkalupakissa SQL-käyttäessä. Tämä tältä kertaa, jos jäi kysyttävää, niin niin kuin aina harjoituksia voi tulla kysymään.